Har du en idé til en open source løsning, men ved du ikke, hvad du skal gøre ved den? Og er du bekymret for, om din idé både er for krævende, besværlig og dyr at få i luften? Så lad OS2-fællesskabet hjælpe dig. Vi er eksperter i at vurdere relevans, værdi og retning for din idé. Vi hjælper dig med at skalere dit projekt op, så det involverer flere aktører, så din projekt i dag ikke bare løser en udfordring i dit lokale IT-system, men som også kan være til gavn for flere af OS2-medlemmerne. På den måde deler du din tid, dit ansvar og din omkostning ud på flere aktører, så du får den hjælp, som gør dit projekt realistisk. I OS2 optimerer vi nemlig fællesskab. Det betyder, at vi i samarbejde med dig finder relevante leverandører og fagpersoner til dit projekt. OS2-fællesskabet tilbyder også organisering, kommunikation og planlægning. Du skal blot koncentrere dig om formalia og udførelse af din idé, så det giver det bedste resultat for dig og aktørerne i projektet. Stemmer din open source-løsning overens med OS2-fællesskabets filosofi om åbenhed, Kontakt OS2-fællesskabets sekretariat og få hjælp til dit projekt.